تو یہ امکانی اعتبار سے جو بات ہوتی ہے قدرت تو اس میں جا سکتے ہیں حرج کوئی نہیں ہوتا یعنی مکین ہے گنبد خزرہ میں جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں اور حاضر ناظر ہونے کے والے سے عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ جہاں جائیں جا سکتے ہیں قبر مبارک میں بجاس ہی شریف بروحی شریف بجاس دھی معروحی ہی حیات ہیں اور اس والے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مقدس اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے یہاں پر آ کر تھوڑا سا اختلاف ہوا بعض میں کہتے ہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جسم مثالی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جسم اپنے حقیقی کے ساتھ ہی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 یا خانہ کعبہ مثالی کے ساتھ آیا پردے ہٹا دیئے گئے تو جو جو وضاحت ادھر کر دی جائیں وہی وضاحت ادھر کر دی جائے تو قیدہ ہر ایک دوار سے یہی ثابت ہوتا ہے یہ یہ جو بات ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی تو بڑی اونچی کی بات ہے آپ کے خادموں کے خادموں کے خادم ہاستمام ربانی ملف ثانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر رض کر لگے حضور ہمارے گھر افطاری کی دعوت ہے دوسرا شخص آ کر کہنا کا حضور مارے گا افطاری کی دعوت آپ نے قبول فرمائی کو تقریباً بیس بائیس مندوں کی افطاری کی دعوت قبول فرما لی مرید پریشان ہے کہ افطاری تو ہونی ہے چند منٹوں کے لیے اور اتنے گھروں میں ایک وقت میں کیسے ہم کہتے ہیں افطاری کی ایک کہ گھر جب نماز کے لیے تو سبھی شکریہ ادا کرنے آئے ہوئے کہتا میں سمجھ سے بالا معاملہ سمجھ سے بالا تھا کھایا تو ایک جگہ تھا پھر ادھر کیسے چلے گئے کہتے پھر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 آپ کے امت کا ایک ولی آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مطالبہ آپ کا کرتے ہیں کہ کون ہے جو شرادی بلکیس کا تخت لے ہے آپ نے عرض کی حضور آپ نگاہوں کو اٹھائیں آئینر تدیلے کا ترفک نگاہیں بعد میں پلٹیں گی قبل آئینر تدلے کا ترفک جو تخت ہوگا وہ آپ کی بارگاہ میں پہلے پیش ہوگا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 اور جسم مثالی پر دلیل اگر ایک امتی کے لیے جو گزشتہ نبی کے تھے ان کے لیے ثابت ہو سکتی ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے لیے جسم مثالی کی مثال دینے میں بات کرنے میں کون سی کون سا مذائقہ ہے رکاوٹ کیا چیز ہے اور یہ ضابطہ یاد رکھیں جو قرآن نے کہا ان کا کمتون اِن بے شک محبوب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں وہ میتون اور وہ کفار مرنے والے ہیں